Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Dovolte, abych vás přivítala na významné vernisáži, fotografie a obrazy Josefa Pírka. A já bych hned na úvod velice ráda přivítala paní Renátu Tetřevukou, která je kurátorkou touto výstavy. A díky právě vynikající spolupráci, s Východečeským muzeem, které sídlí v Pardubicích, na tom krásném renesančním zámku, tak se nám podařilo sem získat část výstavy, která tam probíhala vlastně od podzimu, že přes zimu, až vlastně do, únoru, do února a která teda se pak přestěhovala teď sem. A tady tu výstavu bude mít teda od dneška, to znamená od 7. dubna do 31. května. A v podstatě každý den teda bude přístupná. Já bych hned na začátek ráda předala slovo paní Tetřevové, protože si myslím, že by bylo hezké, aby nám tady pohovořila o té výstavě, o tom zrodu. Dámy a pánové, já vás vítám na dnešní vernisáži. Jak předesala moje kolegyně Alenka Godhardová, tak máte příležitost vidět zlomek výstavy, kterou jsem dělala ve Východu Českém muzeu v Loňském roce. Výstava měla název pardubický fotograf Josef Pírka. Ten název jsme nechali i zde. A my jsme na něm prezentovali jeho tvorbu od, od počátku od 80. let 19. století, kdy začal fotografovat až do 40. let. Ta výstava, pokud jste na ní byli, tak víte, že měla několik témat. My jsme největší prostor dali pardubicím, žánrovým fotografiím a potom hlavně parforzním honům a dostihům, o které potom projevila zájem vaše milá paní starostka. A při jedné komentované prohlídce jsme se domluvili, že by bylo možné část té výstavy zapůjčit sem k vám. Zvolili jsme tedy parforzní hony a pousíček velké pardubické z důvodu toho, že Jste v kladrupech nad Labem, v kladrupech, které jsou známé koňmi, tak jsem vybrala nějaký reprezentativní vzorek, zapůjčili jsme i panelář a včera s kolegyní Siklovou jsme zde ty ten, fotografie nainstalovali. A teď už tady máme naši milou mateřskou školku, Řívátka, paní ředitelku, paní majcolku Ženatou. Kovej, kovej vesele, ze Kovej, kovej, hezky, dám ti čtyři český. Okovám, okovám, až se na ně podívám. Já jsem kon, z koně plus. Ohlávku mám tahávus. Vozím spolezený chřest. Nechcete se taky smět? cestu uznám vzpomněti, místo mám i pro děti. hory to jsou vlastně ty hory, kde se vyskytují také prostě pejsci, čili ti houndi, psi foxhoundi nebo také se používají francouzští trikolorové, případně jiná plemena. A vlastně ti psi jdou postupě, jelena, a okolo teda jsou typikéři, že samozřejmě ten master, ten šéf té smečky a za nimi potom jsou všichni další jezdci. Takže to byl ten princip těch parkourzních honů. Koneckonců i tady u nás v Padrubech se parkourzní hony občas konaly. Přívám. vystačí na všechny i na paní ředitelku, tak ano. ještě dostanete takovouhle hezkou knížku po zvířávkách taky, tady ještě je to takový dáreček další, takže takhle, všechno. Tak, a ještě tady mám takovouhle kytičku a já bych moc ráda poděkovala tedy právě paní Tetřehové. Moc díky za bezvadnou spolupráci s Luzem. Díky do Českého A nyní bychom si vás tedy pozvat na vínko a na chlebíčky, takže si dejte kladučku, máme došlečitelnou za sobě. A podívejte si tady to je krásné přísta